Sziasztok, Én Karattal 12 vagyok És most azt fogom bemutatni, hogy hogyan kell Minecraft Hazi csinálni De persze bakitósat Első lépésben csináljatok egy mappát Amit tökre de minek neveztek el Utána szedjetek le egy verziót És tegyetek bele a mappába <köhem> Ugye ez fog jönetek leszedni. A leve után Még lesz egy csomó dolog azt törőjétek És csomokra a, a kell. Utána Csináljatok egy jegyzettömböt, Amit nem kell elnevezni Mert úgy is és majd Erről az oldalról leszheztetek a bucket.org-on, úgyis rajta lesz setting up a szerver. Kiválaszol a gépeteket, nekem viddózol, ezért ezt másolom ki. Bemásoljuk ide, startigyuk false-ra, file, mentés másként, Run bot és nem mentitek. Én már nem mentem, nem! És akkor ő, ezt törölhetitek. Csinál egy ilyen zsunt, azért lehet törölni a szöveges dokoratót, mert ugye ugyanez az. Duplár rákat és ezt meg kell várni hogy legenerálja a szervert el is kezdi a word csinálni és amikor követesz hogy done akkor ide stopp, a játékos stop nyarítja a szervert és akkor nyomtok egy billentyűt utána rámentek erre a szerverre És itt mindent be tudtak állítani. A nevét. Én most csak a fontosabb dolgokat fogom el úgy, hogy A nevét, a playereket hát a command blockot a game módot, a. milyen nehéz legyen. PVP, ugye egy ilyen uh, texturpeket, resource pack is be lehet rakni, online mód. Uh, white list, meg a SERVER IP-t ugye a szerver IP nekem az az ugye a hamacsi IP de ha le akartok olyat szedni hogy ne legyen hamacs, és akkor is, akkor vatizva IP adres.com és akkor ezt nem titek beállítottátok. Nem titek. és ide a pluginokhoz pedig a plugins.buckit.org tudtok leszedni Én nagyon sok plugin van meg hasznosak is hát néhánynak hogy jön, nem értem az értelmét mert Hát például a bank plugin az minek kell, ha az S&J-ot leszeditek, akkor abban alapból benne van. Na mindegy is. Ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!